Tällä videolla käydään läpi muutamia tutkimusartikkelin piirteitä, jotka on hyvä tunnistaa. Perinteisesti tutkimusartikkeleilla on tiettyjä samoja piirteitä, joita kannattaa tarkkailla. Vaikka tässä tarkastellaankin nyt tutkimusartikkelia, voi samoja tunnusmerkkejä etsiä myös muista tutkimuslähteistä. Artikkeli alkaa yleensä otsikolla, jossa kerrotaan joku kuvaillaan artikkelin aihetta. Kiinnitä hakutulosten selailussa ensin huomiesi otsikoihin ja niiden sopivuuteen omaan aiheeseesi. Tämän lisäksi alusta löytyy kirjoittaja- ja tiedot, joiden perusteella voit arvioida kirjoittajien asiantuntijuutta. Seuraavana tulevassa tiivistelmässä kerrotaan lyhyesti tutkimuksen tarkoitus, menetelmät ja mitä tuloksia saatiin. Saat siis tiivistelmästä tiivistetyn kuvan tutkimuksesta. Lue ainakin tiivistelmä ennen kuin valitset lähteet tarkempaan lukuun. Varsinen artikkeli alkaa johdannolla, jonka avulla lukea johdatellaan aiheeseen ja luodaan innostus lukea koko artikkeli. Sen tarkoitus on kertoa lyhyesti, mitä aiheesta tiedetään jo aiemmin ja mihin laajempaan kokonaisuuteen aihe liittyy. Juodennossa vastataan kysymyksiin, miksi tutkimus tehdään ja mihin kysymyksiin haetaan vastausta. Aiemman tutkimuksen osiossa kerrotaan, mitä aiheesta ja teemasta on tutkittu jo aiemmin sekä mitä tuloksia on saatu. Samalla osoitetaan, miten oma tutkimus asettuu suhteessa jo olemassa olevaan tutkimukseen. Artikkelin menetelmäosiossa osiossa kuvataan tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja miten tutkimuksessa on edetty. Tästä osiosta saat vinkkejä esimerkiksi siihen, miten oma kysely tai havainnointi kannattaa toteuttaa ja mitä kaikkea on hyvä huomioida. Tämän osion avulla lukija voi arvioida myös tutkimuksen luotettavuutta. Tulokset-osiossa käydään läpi tutkimuskysymysten kannalta oleelliset tutkimuslöydökset, eli kerrotaan tutkimuksen tuloksista. Tässä vaiheessa tuloksia ei yleensä kuitenkaan vielä tulkita. Tuloksia voidaan esittää myös visuaalisessa muodossa, esimerkiksi taulukoiden tai kaavioiden avulla. Pohdinta-osiossa tutkija toteaa tutkimuksessa tärkeimmät löydykset ja tulkitsee niitä. Hän pohtii tulosten merkitystä ja sohtoittaa niitä aiempaan tutkimukseen. Tässä osiossa pohditaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. pohdinta voidaan osoittaa myös tutkimuksen mahdolliset virheet sekä heikkaudet. Johdannon ohella artikkelista kannattaa alkuun lukea myös johtopäätökset-osio, jossa tutkija tekee yhteenvedon tutkimuksestaan tuloksista. Tässä kohti voidaan pohtia myös tulosten jatkohyödynnyttävyyttä ja jatkotutkimustarpeita. Artikkelin lopusta pitää aina löytyä myös lähteet-osio, jossa on artikkelin lähdeluettelo. Myös tähän kannattaa tutustua, sillä se voi johdattaa aivan uusien lähteiden äärelle. Joskus yhden hyvän lähteen löytäminen voi johdattaa useamman hyvän lähteen luo. Tutkimusartikkelien rakenteissa on eroja riippuen siitä, mitä tieteen alaa tai tutkimusperinnettä ne edustavat. Yllä olevista esimerkkeistä kannattaa painaa mieleen IMRD-rakenne, eli jokaisessa tutkimusartikkelissa tulisi olla ainakin osat introduction, methods, results ja discussion. Huomaa, että näistä osista saatetaan käyttää hieman eri sanoja, mutta tutkimuksessa pitäisi siis aina löytyä kuitenkin johdanto, käytetyt tutkimusmenetelmät, tulokset sekä jonkinlainen pohdinta ja tai johtopäätökset. Perinteisesti IMRD-rakennetta käytetään varsinkin empiirissä tutkimuksessa.